يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاه وسلاما على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائما متلازمين الى يوم الدين ثم بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، حلقه جديده من برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. امنا عائشه تقص وتقول جاءت فاطمه بنت عتبه ابن ابي ربيعه لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليها الآية أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين فوضعت فاطمة يدها على رأسها حياء فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى منها أعجب بحيائها عليه الصلاة والسلام فبايعت الكلام عن الحياء كلام جميل انظر الى هذه المرأة التي ارادت ان تدخل الاسلام ومجرد سمعت سيرة الفاحشة وضعت يدها على رأسها حياء كان يعني تريد ان تخبئ يعني نفسها من هذا الفعل الحياء لما تجد ان البيئة العربية بيئة نشأ فيها الحياء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هذه المكارم من الاخلاق فاراد ان يتممها فقال انما الحياء من الايمان ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء يعني سبحان الله العظيم الاخلاق الاسلاميه او يعني الدين لو خلق، خلق الاسلام عباره عن الايه؟ عباره عن الحياء، يعني ايه حياء؟ تجد ان ولد في البيت اناني يريد ان ياخذ كل ما في البيت له يريد أن يأخذ مصروف أخيه يريد أن يأخذ ثيابه يريد أن يضيف إلى رصيده كذا ولا يسأل عن أخيه أو عن أخته يقول أنا أنا ليس له إلا أنا فقط هذا الولد الاستحواذي بمعنى إيه يعني الولد من صغره والبنت من الشهر الأول عنده ذكاء عجيب لو أخذ الأب والأم الرضيع الصغير اللي لسه ما عنده شهر ووضعوه في غرفة مجاورة كي لا ينام مع الأب والأم وهذا من الواجب من البداية يتعود فالولد يبدأ في أول يوم يصرخ فإن قال إن كان الأب والأم قليلي الصبر فيرجعوه إلى حضنهم ويناموا في نفس الغرفة وبالتالي الولد فهم أن هذه الطريقة التي يؤثر فيها على الأب والأم يعني هو عنده ذكاء من هذا السن سبحان الله واذا لم ترضخ الام ولم يرضخ الاب كما يصنعون في الغرب الغرب عندهم قلوب جامده شويه عندنا افضل شويه في المساله في عندهم تربيه وعندهم عاطفه قليله ولكن عندهم احنا عاطفتنا تسبق تربيتنا عندنا عاطفه جياشه فالام تبكي تقول ولد ينام ينام لوحده ليه بنت تنام لرضيع لسه ربما كذا وكذا النبي يترك الولد ولده هو الولد بيختبر ذكائنا فاذا صبر الاب والام عليه في الليله الاولى فبدل ما يبكي ساعة يبكي ساعة الا ربع ولما يبكي ساعة الا ربع يبكي نفس ساعة وبعدين البكاء فيه فوائد للولد يعني سبحان الله يعني يوسع الصدر ويوسع الرئتين ويشد الاحبال الصوتية ويخلي الولد يتعود على الصوت ما فيش مشكلة بس عند لو انزعج الاب والأب من البداية لن يستطيعوا لن يستطيعوا ان ايه أن يعني ان ان ان يعني سبحان الله العظيم يضعوه مرة اخرى منفردا اذا الحياة ايضا يبدا عند عند سبحان الله العظيم عند البنات عندما كانت تذكر من 50 سنه فقط سيره الزواج لبنت في قد بلغت يحمر وجهها وترتعش وربما لا تقابل اباها وتستحي من اخيها الاكبر من 50 سنه فقط حفيدتها الان يعني نسال لها السلامه يعني يا القضيه لا نريد ان ان يقال لنا أن انتم تريدون ان ترجعون الى عصر الحريم، نحن نريد ان نعود الى عهد الحياء الى الى الى حديقه الحياء مره اخرى، نريد ان ندخل داخل اسوار الحياء، بستان الحياء الجميل، ان ان ان يستحيا الصغير من الكبير وان يوقر الصغير الكبير وان يعطف الكبير على الصغير وان يسعى بعضنا بعضا والنبي صلى الله عليه وسلم سبحانه الله العظيم لما نزل عليه قول الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فما الذي يحدث في المجتمع قلة الحياة جعلتنا نتبرج كما تتبرج الجاهلية الأولى والجاهلية الحديثة الآن الآن يتاجر المرأة تسليع المرأة تسليع المرأة تضع، تضع على ال زجاجات العطور وتوضع على الاعلانات وتوضع في اللوحات في الطرق العامه وتوضع في على المجلات هذا والله استخفاف بقيمه المراه واستخفاف بقدرها واستخفاف بمكانتها واستخفاف استخفاف بانوثتها وهناك جمعيات حره بالفطره في اوروبا اليوم وفي فرنسا والى اخره تريد ان ترفع دعاوى على استخدام المراه ك كموع... يعني اداه اعلان يعني ما العلاقه بين ساعه وبجوار امرأة محمول وبجوار امرأة براد او ثلاجة وبجوار امرأة سجاد في الارض وإحنا يعني هذا استخدام سيء فاين الحياء؟, أين الحياء فلأن الرجل لما تبخرت منه الغيرة تبخر بالتالي الحياء من عند المرأة كان يعني سيدنا علي لما يرى السواكة في قصة التي تحفظون في يد فاطمة يقول مخاطبا عود الاراك وهو عيد السواكة أتغيب يا عود الأراك بثغرها ما خفت يعود عود الأراك أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك لكن لكن انظر إلى غيرت علي الجميلة المحببة من من من سواك فاطمة فما ببن يعني يزج بامرأته دون داعي ويزج بابنته دون داعي وبأخته وبعمته دون داعي إلى الاختلاط وإلى هذا التعرض الذي نراه يعني هل يعجبنا هذا؟ لا، لا، طبعا، لا يعجبنا ولا يعجب أي إنسان، هل يعجبنا أن نرى لابسات الميوهات في السباحة وكذا يعرض أمامنا وعلى أبنائنا وبناتنا؟ كلام غير منطقي، العربي بطبيعته، والمسلم بتدينه، يأبى تأبى فطرته أن أن أن أن يرى هذه الـ الـ هذا الجسد العاري والكلمة العارية والمنظر العاري والمجلة العارية والجريدة العارية والفيلم العاري لا يتمنى إنسان أبدا أن أن أن يكون هكذا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تبرج كانوا يعملوا إيه؟ كانوا راح تلبس الثوب طويل ولكن تشقه من بداية منتصفها إلى أسفل من الجنب فإذا ضربت بقدمها اتسع الثوب وظهرت يعني ما, ما ما ظهر منها ما يجب ان يخفى. طب بالله عليك هل هذا يوافق ديننا؟ يوافق طبيعتنا؟ يوافق عروبتنا؟ يوافق قيمنا؟ سبحان الله لا هذا لا يجب عليه ابدا ان ان ان يكون موافقا لماذا؟ لان بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يعني من كرم الله عز وجل بلقيس ملكه سبا ما الذي حدث منها؟ بل قيس ملكة سبأ لما غير الجن عرشها قال نكروا لها عرشها فوضعوا أرضية من الزجاج والبلور والكريستال وبعدين سلطوا أضواء مبهرة وسيروا من تحت هذا الزجاج وهذا البلور ماء فلما دخلت ظنت أن هذا بحر أو هذا مجرى مائي فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها إذن هي كانت تلبس الطويل، إذا الحضارة، التمدن، التقدم هو لبس الطويل وليس لبس القصير، ده حتى في البروتوكول البريطاني مش أي حد يصافح الملكة، مش أي حد، سبحان الله، طب بالله عليك نحن أيضا لا ينظر إلى المرأة في في في ما عدا الوجه والكفين إلا المحارم فقط، المحارم فقط هم الذين يباح لهم أن يروا شيئا يعني لا يراه أما الآخرون، لا يجب عليهم أن يروا إلا الوجه والكفين أو أن جسد المرأة كله عورة كما هو رأي الإمام أحمد وبعض الفقهاء، إذن القضية بوضوح شديد جدا أن نحن نغار على نسائنا، نغار على بناتنا، نغار على مجتمعاتنا، نريد أن نعيد الفطرة مرة أخرى إلى, إلى إلى إلى إلى إلى نصابها وإلى مكانتها وأن نعيد الأمة مرة أخرى إلى خلق إلى خلق الحياة، فانظروا إلى فاطمة بنت عتبة بن أبي ربيعة لما جاءت تبايع وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزننين فأول ما سمعت المرأة هذه الكلمة وضعت يدها على رأسها حياء فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحياء أحبتي في الله هل لا نحن أيضا الحياء كما أعجبت به فاطمة بنت عتبة ابن أبي ربيعة أنا أثق أن كل, أن كل الحاضرين وكل الحاضرات وكل المشاهدين والمشاهدات يحب كلهم هذا الخلق الجميل اللهم خلقنا ويعني قنعنا بخلق الحياء يا رب العالمين واجعلنا ممن نستحي منك في صغير الأمر وكبيره وارزق بناتنا وأبناءنا خلق الحياء أنت ولي ذلك والقادر عليه لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله